بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پلیٹ فارم سے تو دوستوں آج کا ہمارا موضوع ہے لینڈ کے متعلق ون مرلہ ایکول ٹو ہاؤ مینی اسکوئر فٹ اسکوائر میٹر اینڈ اسکوائر گز ہم انجینئرنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو آپ نے کوئی ٹاپوگرافی کوئی میپ کوئی ہاؤس پلان کے لے آؤٹ کروانی ہو اس کی ایکزویشن ہے اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے بار شیڈول اور جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آن لائن یا فزیکل سائٹ کے اوپر جا کے تو آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر جو میں نے دیے گئے ہیں اس سے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 3, 5 اور 7 مرلہ کا پلاٹ ہے 3 مرلہ کا جو سائز ہے ہمارے پاس وہ 35 فائیو 19.286 ہے اسی طریقے سے اس کا ایریا ہے سکس سیونٹی فائیو اسکوئر فٹ اور یہ 25 گز کا پلاٹ ہے اور اسکوائر میٹر کے اندر ہم آئیں گے تو سکس میٹر اس کا ایریا آتا ہے میٹرس کے اندر 3 مرلے کا جو پلاٹ ہے تو اسی طریقے سے آپ فائیو مرلے کے اوپر तो इसका है 28 by 40, और एक सौ पच्चीस गज का यह प्लाट है, इसी तरीके से ये जो इनके जो है इसके मुताल थोड़ी सी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे तो ये आगे, आगे आप देख रहे हैं सेवन मरला का थर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव पंद्रह पचहत्तर स्क्वा फिट एरिया है इसी तरह स्क्वेयर मीटर और एक सौ पचहत्तर गज का यह प्लाट है तो इसके बाद تو ان کے پلاٹ کے سائزز کے متعلق اور اسی طریقے سے اگر آپ آگے آتے ہیں ہمارے پاس دس مرلے کے پلاٹس ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس کینالس کے پلاٹس ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس مرلے کا پلاٹ ہے اس کے سائز ہے تو سائز کا جو بھی ہوئے گا اس کا اسکوائر فٹ ایریا کے حساب سے اس مرلے کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا ادھر سے ٹوٹل مرلے اور اس کے کینالس سارے کیلکولیٹ ہوتے ہیں تو اس کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ایک مرلہ ہمارا کتنے اسکوائر فٹ کے برابر آتا ہے اس کا کمرشل ایریا لوکل ایریا یا کلٹیویٹ مختلف علاقے کے حساب سے مختلف جو میرا ریزیڈینشل پلاٹ ہوگا وہ باہر نکالتا ہوں تو وہ ٹو فورٹی اور اسی طریقے سے وہ ہمارے پاس جو ایک مرحلے کا جو اسکوائر فٹ کا جو ہے ہمارے جو لوکل علاقے ہوتے ہیں ایریا ہوتا ہے تو یہ آپ جب بھی جدھر بھی آپ کام کریں گے یا جو بھی آپ معلوم بناتے ہیں کسی کا سروے کرتے ہیں یا کسی چیز کو بھی آپ کرتے ہیں اس کے متعلق آپ اس علاقے کے حساب سے آپ سب سے پہلے اس کا مرلے کا ریٹ دیکھیں گے ادھر اس کا ایریا دیکھیں گے اس کے حساب سے آپ نے ادھر اس کی کیلکولیشنز وغیرہ کرنی ہے اس کے مرلے اور اس کا جو ایریا اسکیئر فٹ یا گز کا پلاٹ جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے سپوز اگر کیلکولیٹر کو میں اوپن کرتا ہوں اگر ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 225 کے حساب سے 3 مرلے کے اگر جگہ ہے ہماری تو اس کا جو ایریا ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا 675 سیونٹی فائیو فٹ इसी तरीके से 240 के हिसाब से अगर आप 3 मरले की मेजरमेंट निकालते हैं तो 240 फोर्टी मल्टीप्लाइट आप 3 करेंगे तो 720 ट्वेंटी स्क्वेयर फीट आएगा 272.251 सेवेंटी टू पॉइंट टू के ऊपर थ्री मरले की आप मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इसी तरीके से 816.753 तो ये आप इसी तरीके से मरले निकालेंगे 225 के हिसाब से 5 मरले का प्लाट 1125 का होगा 240 का जो 240 वाला, 12, uh, 1, uh, वाला जो प्लाट होएगा वो टू के हिसाब से फाइव मरले वाला ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड फीट और टू वाला जो प्लाट होएगा اس کا ایریا تھری ہوئے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف ایریے کے حساب سے مختلف اس کے اندر کیلکولیشن ہوتی ہے اسی طرح ٹین مرلے کا ہے آپ اس کو ٹین مرلے کے حساب سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے ایریے الگ الاد الگ آئیں گے تو اس ویڈیو کے اندر یہ آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے جدھر آپ نے اس کا میجرمنٹس وغیرہ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ان کے جو ایریے چار رہے ہیں جو اسکیئر فٹ ایک مرلہ کتنے اسکیئر فٹ کے برابر ہے اس کے حساب سے آپ اس کی کرنی ہے ہمارے پاکستان کے اندر کافی جگہوں کے اوپر مختلف اس کے سائزز ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ ایک مرحلے کا یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حساب سے مختلف ایریوز کے حساب سے تو اس چیز کی آپ کو ادھر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی آگے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں پھر اس کے اسکوئر فٹ اسکوئر میٹر کے اندر اور اسکیئر یاد کے اندر گس کے اندر ہم پتہ کرائیں گے کہ ہمارے کیا کیا کواڈنیٹس کس طریقے سے آ رہے ہیں تو اگر نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आगे डिटेल में बात करते हैं सारी इस चीज के ऊपर आप इसी तरीके से आगे चलते हैं हमारे पास 3 मरले का जो साइज है वो हमारे पास کتنا ہوئے گا تھری مرلے کے سائز کے لیے آپ کے پاس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ وغیرہ آپ کے پاس سکیچ بنا ہوا سارا اس کا سائز جو ہمارے پاس تھرٹی فائیو پوائنٹ آپ نے اوپن کر لینا ہے ادھر سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور ادھر ہم جو سائز لے رہے ہیں وہ 2.25 کے حساب سے ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تھری مرلے کا جو سائز ہے وہ 6.75 رہا ہے یا ٹو ٹوئنٹی کے حساب سے کریں گے تو کا آئے گا لاہور کا ایریا یا جو بھی کے اس قسم کے کا فٹ کا ریٹ چل رہا ہے ایریا چل رہا ہے تو ہمارے پاس تھری کا جو اسکر فٹ ایریا ہوئے گا وہ سکس سیونٹی ہوئے گا 240 का चार रहा है तो आपने मल्टी टू के हिसाब से होएगा और 272 सेवेंटी टू रहा है तो आपने का इसी तरीके से जो साइज होएगा 3 मरले का वो चेंज हो के और इधर इस स्क्वेयर फीट के हिसाब से आ जाएगा तो आपने इसी तरीके से इसके इसको आपने देखना है और उसके ऊपर करना है तो अभी हम इधर इसकी जो कैल्कुलेशन होएगी वो टू के हिसाब से आगे करते हैं ताकि इसकी हमें समझ आ जाए तो सारा मैं अलग करता जाऊँगा तो उसका फ़ायदा कौन नहीं होगा आप इधर से उसको देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास इधर फाइव मरले का जो प्लाट है उसका जो साइज़ है ट्वेंट ट्वेंटी एट तो आपने कैलकुलेट को ओपन कर लेना है 28 एट 40 के हिसाब से इसका जो एरिया आ रहा है वो 1120 आ रहा है तो 1120 जो हमारा एरिया होएगा वो हमारे पास होएगा 225 ट्वेंटी स्कोयर फिट के हिसाब से इन साइज के अंदर तो इस साइज के अंदर लंबाइयों दरबर चौड़ाइयों के अंदर भी फर्क आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे इसी तरीके से 7 मरले को जो प्लाट का साइज़ होगा वो थर्टी फाइव बाई फोर्टी फाइव का और वन फाइव सेवन इसका एरिया होएगा तो ये आपने इसी तरीके से इसके एरिए जो होंगे अपने एरिए के हिसाब से इधर उनके हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन वगैरह सारी कर लेनी है اور پتہ چلا لینا کہ یہ کتنے مرلے کا پلاٹ ہے گا آپ کے ایریا کے حساب سے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹین مرلے کا جو سائز ہوئے گا ہمارا اس کی ڈرائنگ جو ہمارے پاس دی گئی ہوگی اس کے سائز مختلف ہوئیں گے تھرٹی فائیو بائی سکسٹی فائیو فورٹی بائی اسی طریقے سے ان کے مختلف مطلب سائزز ہوتے ہیں آپ نے اس کا جو مرلہ نکالنا ہے وہ ٹو ٹو فائیو کے حساب سے اس کی جو ہمارے پاس اسکیئر فٹ آئے گا وہ آپ نے ادھر پورا کرنا ہے تو وہ آپ کا ادھر ملے گا تو آپ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹین مرلے کا جو آئے گا تو وہ فٹ اس کا ایریا گا اسی طریقے سے نیچے آپ آتے ہیں والے جو پلاٹس ہوتے ہیں اس کا ایریا بھی آپ نے اسی طرح نکال لینا ہے 50 के हिसाब से ये प्लॉट बना हुआ है उसका साथ इसका स्केच वगैरह है तो सारा कुछ आप इसी तरीके से आप उसका स्केरिफिक एरिया निकाल लेना है अपने एरिया के हिसाब से तो अभी आपको तो समझ आ गई होगी कि जो हम अपन तीन तीन किस्म के एक मंजिल के अंदर साइज चल रहे होते हैं 220 240 और 270 2.251 तो अभी आप किसी ठेकेदार के ऊपर کو मेजरमेंट बताते हैं अपने एरिया के हिसाब से अगर आपके पास 225 चल रहा तो वो कहता है कि नहीं भाई आपका ये आपके पास एक एक मंजिल का تھری مرلے ہیں, 10 مرلے ہیں, 3 مرلے ہیں 3 .5 مرلے جتنے بھی ہیں تو آپ اس کی इसी तरह आपने मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइडेड बाई 10.76 करेंगे इसको जितनी भी आपके पास नीचे वैल्यूज जा रही हैं जो स्क्वेयर फीट हमारे पास आया था उसके ऊपर आपने डिवाइडेड बाई 10.76 कर देना तो ये हमारे पास टू 0.91 नाइन वन स्क्वेयेर मीटर हमारे पास एक मरले का इधर एरिया आ जाएगा स्क्वेयर मीटर के अंदर तो आप क्योंकि ये हमारे पास जो इधर डिजाइन चल रहा होता है फिट्स के अंदर चल रहा होता है तो इसको जो सबसे पहले जो एरिया होगा वो फिट्स के अंदर होएगा उसके बाद आप डिवाइडेड बाई 10.76 पॉइंट करेंगे अगर मीटर के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि थ्री मरले का सिक्सटी टू मरले का वन जीरो मरले का वन और टेन मरले का हमारे पास टू आ जाएगा اور کینال والے کا ہمارے پاس فور میٹر تو آپ نے اسی طریقے سے کوئی بھی مرلہ آپ نے نکالنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اسکوئر فٹ کے اندر لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ 10.76 کو سیون کو کریں گے تو یہ آپ کا سارا ادھر سے اسکوائر میٹر کے اندر آ جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں فٹ کے اندر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو پلاٹ کا سائز ہوتا ہے وہ فٹس کے اندر یوز ہو رہا ہے تو میٹرس کے اندر ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ آپ کا آ جائے گا تو آپ نے اسی تو اس کو آپ نے کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ آپ نے اسکوئر میٹر کے اندر بتایا تو آگے ہم اس کو اسکوئر کے اندر کنورٹ तो हमारे पास जो स्क्वेयर फीट एरिया है डिवाइडेड बाई आप ने नाइन देना अभी आप देख रहे हैं कि वन मरला जो हमारा 225 टू, टू फाइव फीट एरिया है तो आप उसको डिवाइडेड बाई नाइन करेंगे तो ये एक मरले के अंदर हमारे पास ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर गज एरिया हमारे पास होता है इसकी कैलकुलेशन जो होगी आपने इसी तरीके से कार लेनी है अगर आपको पास टू आ रहा है तो टू डिवाइडेड बाई नाइन कर लेना है 272.272 है तो आपने उसको डिवाइड बाई 9 कर लेना है इसी तरीके से 3 मरला 675 उसका एरिया है डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये 75 फाइव का हमारा प्लाट बनेगा इसी तरह 5 मरले वाला जो होएगा वो हमारा 125 گز کا بنے گا پلاٹ اور اسی طریقے سے سیون مرلے کا جو ہے گا وہ, وہ ہمارا ون سیونٹی فائیو گز کا پلاٹ ہوئے گا تو یہ گز میٹر کے حساب سے میں آپ کو پوری کیلکولیشن اس کی بتا میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی ٹین مرلے کا جو ہوئے گا وہ ٹو گز کا گا اب جس طرح کراچی یا سندھ کے اندر جو چیزیں ہماری یوز ہو رہی ہوتی ہیں ساری لینڈ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ گز کے اندر ہوتی ہے کو پتہ چلتا ہے جی 80 گز کا پلاٹ ہے ہنڈریڈ گز کا پلاٹ ہے ون کا ہے اور 500 گز کے اندر پنجاب کے اندر یا باقی جدھر جاتے ہیں آپ پاکستان کے اندر ادھر ہمارے پاس مرلے کے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ایک مرلہ ہمارے پاس جی دو مرلے کا پلاٹ ہے تین مرلے کا پانچ دس اور ایک کنال کا پلاٹ so اس کی وغیرہ ہوتی ہے ساری آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کے یونٹس آپ معلوم کر سکتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بہت طریقے سے سمجھ گئی ہوگی ہم انجینئرنگ سروسز کو آپ کوئی ہاؤس پلان کے لے آؤٹ کروانی ہو اس کی ایکسیبیشن ہے اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے بار بڑھنی شیڈول اور جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آن لائن یا فزیکل سائٹ کے اوپر جا کے آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر جو میں نے دیئے گئے ہیں اس سے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ